Село майже повністю зруйноване. Вони можуть раз там у два дні вийти на зв'язок і то двох словах сказати – живі, добре і все. Кожен день ідуть приходити. Ми хочемо зробити такий пілотний проєкт щодо відбудови громади під новий вигляд. Майже всі додому, додому, додому. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, студія. Будемо сьогодні говорити про Малинівську громаду. Знаємо, що у, безпосередньо у Малинівки самої доля така, то її захоплювали окупанти в тимчасову окупацію, то звільняли. Наразі яка ситуація? Наразі Малинівка <клевиця> 22 березня 1923 року була звільнена за підтримки 1-ї гірської і, і, і, бригади та десантно бригади, підтримки батальоно теральної оборони. Під інтенсивним 10-годинним обстрілом звільнили в Малиновку, зачистку провели. Ну, на сьогоднішній день ситуація постійно під обстрілами. Люди залишилися невелика кількість, семеро людей на сьогоднішній день, але село майже повністю зруйноване. Майже повністю. Вся інфраструктура, яка була на території села Малиновки, починає від закладів освіти, медицини, культури і сільхозпідприємств базових, все зруйновано. Від початку повномасштабної війни, коли села опинилися в окупації, як швидко? Дуже швидко. В общем, 4-го, 2 -го березня у нас вже світла не було по всій громаді, по всій громаді. а 3-го з вечора і 4-го, і до 5-го утра вже громада 8 населених пунктів була окупована, крім приютної. Крім приютної. Потім у нас… От, от, от, з 5 березня, 5 березня по 22 березня була деокупована село Малиновка. Бої були Торік. Торік 22 я вам кажу, були це сильні бої, була розруха, люди якось таким чином, що вихватили ці вікна та евакуювалися з тих населених пунктів, де були тяжкі бої. І так на той момент затихло було б трохи. А вже 17 квітня, Російські війська підійшли в притул уже з сторони Ремовки і Любимовки в напрямок приютної, і приютна стала 17 апреля вже окупована. А як щодо населення? Залишаються там люди жити? На сьогоднішній день в громаді, помні, в повністю, в громаді, на сьогоднішній день 144 чоловіка знаходяться на території громади. Але з 13 населених пунктів, 9 населених пунктів під окупацією, 4 підконтрольних. Так от, на... У окупації в село Любимовка, там 93 чоловіка, у Новозлатополі село 19 чоловік, у Ремки 5 чоловік, у Приютній 6 – це в Сукупності 120 чоловік. На території Підконтрольній у Малиновки на сьогоднішній день 7 людей, у Полтавці 19 і у Охотнішому 5 чоловік, це 32 чоловіка. А до повномасштабної війни загалом яке населення 6... громади? Громади було 3018 тисячі 18 чоловік. Момент. На перу 0 перед 22 року 3 чоловік. Сьогодні залишилося 146 чоловік на всіх територіях під контролю, не під контролю, в межах громади. За межами, от, допустим, в самому місті Запоріжжя на сьогодні день 1509 чоловік знаходиться, это 793 родини на території Покровської громади там 120 чоловік, на території, ну, Николаївської громади там 26 чоловік наших на території Волнянська 68, і у Дніпро, Дніпро-Торська область, десь приблизно там 168 наших родин. Ну, це так, плюс-мінус. Тут-то ми остаточно, тому що, якщо є такі цифри, ми їм підвозимо, незалежно від того, що вони в тих громадах, ми ще їм разом місяць перевозимо гуманітарну допомогу. Піклуємося. Піклуємося. І ми це забезпечуємо, ну, доволі таки непоганим обсягом гуманітарної допомоги наших громадян, які знаходяться в Запоріжжі. Ну, як вам сказати, майже всім. І ми видавали і продукт харчування, і гігієну, і постільне. Ну по списку там не все, але давали і матраси, і розкладачки. Ну не всім не можемо дати, але ми прагнемо до цього. І я думаю, що по черзі ми зап, ну, забезпечимо майже всіх їх. Залишаються в села громади і, і, і ті території, які підконтрольні контролем Україні, і ті, які тимчасово окуповані. Люди здебільшого пенсіна віку чи є і діти? Дітей на території, по наших даних, на підконтрольній немає, це однозначно. На окупованій території, там, ну, зна... по наших даних, немає, але так були із інформ... тих пространств, що ми можемо і черпати, вроді там появилось там, двоє чи троє діток. Ну, на момент, коли були ну, еку... захвачені ці села, дітей не було. Mm. Ну, там є така можливість, що вони можуть приїхати там рядом з Старом Ліновка, і ну, якось так мігрувати туди-сюди. Ну, – З інших на... населення пунктів. – З інших да, населення з так. Там Куйбишева. Ну, на той момент, коли була евакуація і коли люди виїжджали масово із Любимовки, там 93 чоловіки залишились, в тому числі троє чи четверо діток. То Тоді не було дітей, це однозначно. Чи маєте на сьогодні зв'язок з людьми, які в тимчасовій окупації? окупацією? Як такого зв'язку у нас немає, тому що у нас воно і до війни була така специфічна зв'язком зв'язка, тому що воно горна місце, не горна, а така вона місцева, там Крязь Донецький, що, ну, дуже трансляція сигнала, ну, така, край, неважна була, але Ті дзвінки, які люди виходять, там не так просто, що їм і вийти було на зв'язок, тому що вони фільтрують, телефони забирають, вони можуть раз там у два дні вийти на зв'язок, і то двох словах сказати, живі, хорошо, і все. А таких інформаційних таких питань, якби нас що інтересує, що допустим, вони нам озвучили, таких нас немає. На щодо гуманітарної. Складової. Ну, я вам не можу сказати, тому що ми не володіємо, а саме основне, ми не впливаємо на ситуацію, ми там не можемо, ми хотіли б допомогти, але у нас, ну, нема можливості. У нас таких немає, там, дуже таких залякувань, там, ну, вони не дуже, так, дуже їх пресують, там нема кого присувати, тому що, ну, люди віку в основному. Ті, що... Ну, як таких колаборантів у нас немає, фактів немає, то однозначно сьогодні. Ну, немає таких випадків, що було катування по первах, коли зайшли вони там... 4-5 березня. Там да, були дійсно катування і були атовці катування, були і, і один там у нас місцевий житель був одягнений в такій формі під армійську і ходив, йому сказали: "Не ходи там", його застрелили. Це було таке. А на даний момент на сьогодні таких випадків, ну, нам не відомо. Тобто були випадки навіть вбивства цивільного населення. Так, да, один чоловік був застрелений, це однозначно. На сьогодні ви на початку зазначаєте, що були ви великі бої безпосередньо в Малинівці, і вона зруйнована. А як інші села громади? Розруха, вона тоді наступила, і вона і до сьогоднішнього дня йде ця розруха, тому що кожен день йдуть приходи, кожен день. Але, ну, не так сказати, бува масивніше, бува, бувають плітаки. Буквально на тій неділі ось були дві Астриса, допустимо, перед цим були Сонцопійок, перед цим були вже ті. Фосфорні. Багато будинки пошкоджено за рахунок фосфорних бомб, то, що погоріли вони. Полтавка рядом однозначно так само від бойових дій. Там також зруйноване все, інфраструктура. Школи немає, садочка немає, клуб згорів, сільські підприємства розбомлені, розбиті. Але дорог немає, мостів немає. Будинків майже немає. Я буквально от в суботу-неділю об'їжджав, от у нас по, тому, по, допустим, по селу було 419 будинків, там 20 я відкидаю. Я нарахував, що 42 будинка, 42 будинка які можна сьогодні... Ну, з таким невеликою затратною частиною відбудують. Там десь вікна, там двері. Ну, це потребувало, не виклик коштів. це ще я не маю на увазі, не знаючи, що там із потолками. Якщо ще потолків немає, то там більша заворотна частина. От, так, а всі інші це відбудова. Це зруйновані, де? майже всі. Mm -hmm. тому що там багато будинків згорів, є вулиці, цілі погорівчі, немає зруйновані повністю. Є зруйновані, але вони, ну якби це я ж не архітектор, і подивитися, чи воно підлягає, чи не підлягає, ну майже. Воно, мабуть, є легше ну, знову зробити, і все. У цьому напрямку, щоб забігати наперед, скажу, що ми проводимо роботу і в місті, з державної адміністрації, обласної, і районної адміністрації, ми хочемо зробити такий пілотний проєкт щодо відбудови громади, під новий вигляд, ну знаєте, нове обличчя, також, щоб ми хочемо бачити, що ми хочемо, для чого ми хочемо і кому ми хочемо. І у такому ракурсі подивитися, що от треба тут школа, тут садочок, усе це будинки, от ето, там досуг, там, довісім, клуб. Ну, не просто так построїти, а треба, щоб комусь строїти, а для того, щоб построїти, треба знати, скільки людей вернеться на залеж. І от. Поки не робимо питання, ну, звідно того, що як ми даємо гуманітарну допомогу, ми з людьми спілкуємося, ну, майже всі додому, додому, додому. Нема там того, коли, коли, от це питання, коли додому. Чи планували, власне, що будете виділяти кошти на відбудову, на допомогу людям, які будуть повертатися? Справа в тім, що ми сьогодні, це не тільки ми, а це і держава, існує у дії, допустим, реєстр пошкодженого майна, так само ж на, тому, на громаді, на обліку, ми ведемо цей облік, і ведемо зараз реєстрацію пошкодженого майна, і виявляємо людей, які може недоліки, є, ну, а недоліки вони, які є недоліки? Це все основне, тому що пошкоджене майно, Будуть виділятися кошти тим людям, кого буде право власності на це майно Ну, а в селах вже, в основному, вже багатьох немає цього права власності Тобто неправильно оформлені да. І, Або не оформлені, або купили, ну, згідно розписки, mm. там, ну, там, продали Тому що на той момент було купити будинок дешевше, чим оформити його було десь нотаріально Шукаємо шляхи, можуть бути зміни, може до 22 травня, коли вступить законодію, буде вже повністю постанова, які буде давати спрощена система, може вони там вже учитають, хоча ми такі питання озвучували, щоб Кабмін учитав оці всі нюанси, тому що це не тільки наша громада, то воно в Україні буде, воно так, може буде, а може тоді через суд, ну це вже таке, питання часу. А щодо відбудови, ми своїми силами – ні. Тому що на один будинок, навіть те, що вот сьогодні є у постанові до 500 тисяч, це, ну, називається, ну, як вам сказати, коштів ну, не фати відбудувати знову будинок. Незалежно від того. Сьогодні дуже ціна стройматеріалів, ну, дорога, і роботи, відповідно, будуть. Тобто, mm -hmm. треба будуть донорські кошти? Донорські кошти. Від початку повномасштабної війни громада дійсно потерпає. Бюджет. Що на сьогодні з бюджетом громади? Бюджет, я вам скажу так. Бюджетоутворючі господарства, які наповнювали бюджет, вони всі в стадії призупинення. Дев'ять господа... сел і дев'ять, 9... ну там не де, там сім господарств, які підконтрольні, не підконтрольні території, вони всі розграбовані і майже, ну і поля заміновані, це однозначно. І я не знаю, коли ми там ще, може, зайдемо, це однозначно, тому що сьогодні треба розмінувати це треба час. Це факт. Чотири села, які сьогодні підконтрольні, також ми 22 рік не посіяли, не косили те, що було 21-го року, посіяли, ні копійки доходу немає. Те, що сьогодні плати ПДФУ, це заклади освіти, трохи місцевого загадування, що там 14 чоловік працює, ну, плюс-мінус там, десь 150 тисяч, це люди, які там єдиний податок платять. В основному, все на дотації, все на дотації, яке зараз держава дає за рахунок відшкодування тих втрат, які ми втратили, за, якби ми працювали повноцінно. І яка цифра бюджету? На сьогоднішній день у нас дотація була перший раз 7-800 млн, плюс 8 млн було на освіту, світянська субвенція, і власних доходів 1.940. млн Потім нам оце перерахували ці втрати, які мають бути до травня місяця, це 11 млн, але… Ну, я не готовий сказати, що вони будуть по uh -huh. так йти з накопиченням тим, або може їх дадуть використати до якусь певного часу, а потім може повернути державу. Це, ну, кошти – це не наші особисті, не наші надходження, тому що ми на них, якось так дивимося, uh -huh. не готовий сказати. На сьогодні, що з забезпеченням? електроенергії, водопостачання і газопостачання? Це боляче питання. З 2 березня 2022 року, як не було, світла його поки не буде. І я думаю, що навіть при деокупації його в певний час не буде однозначно, тому що та лінія електропередачі, особливо в нас на самих пунктах однозначно розбита, потрощена стовби і самі провода. Плюс до того, у нас переходна підводяча була підстанція Октябрьська, вона зруйнована повністю. Ну і Гуляполе потерпало ж не хуже од нас. ну, то, ну тому що ми залежні і від тих населених пунктів, які перед нами. І от те, як буде, воно буде знову Ніколай, який не з Волнянська буде йти в нашу сторону, допустимо, чи з Комишевахи, ну, більше всього, мабуть, це Ніколайка-Кумишеваха, то це пройде якийсь певний проміжуток часу. Це Віч, електроенергія. Електроенергія. Вода, ну, по наших даних, на підконтрольній території скважини побиті, але. Це самі скважини, а самі артезіанські свердловини вони цілі. Обстежимо, перевіримо воду, на, щоб ж не було ніяких вергітелів у нас. Піднімемо, скачаємо, я думаю, методом підвозу ми забезпечимо, а вже циталізовано це буде, вже, я вважаю, що цей план відбудови буде входить і новий водовод, це точно, тому що ті естреси, які приходили, ті зриви, вони так поруйнували водомережу цю воду, легше її, напевно, відновити нову, чому то шукати ті пориви, в результаті вони десь там тріснуло. Десь є чорни труби, десь пластики. Мені здається, що надо зробити нове, тому що будинки були підводені, вони зруйновані. Десь ці утічки шукати, це краще робити з нуля. Але зараз люди там на підконтрольній території України мають воду? Вода у нас є, от особливо по Полтавці, там є, ну, ось вона в нас, усть того янчура. Притоки туди. І вода не дуже глибоко, і родники, це, так, природа встановила, що є дуже такі непогані колодівзя, де вода питна, вода ще користувалася і до війни, і ще до того, до того, до того, до часу. Є скважини такі підґрунтові, там 20-27 метрів, які Ну, по характеристики вона не питіва, ну, і краще технічно. Ну, я вважаю, що ми пили і до цього, і до цього. Просто одне, що для її підняття потребує певна кількість горючого, тому що треба середньо включати мото-помпу, скважина працює, бензин. – Газопостачання? – Ні. Газопостачання у нас, з 2011 року, ми, як запланували газозабезпечення населення пунктів, зробили ми підводящі по будинках і по території сел газопроводи, але самого газопроводу від Гуляйполя і до того не добудували. Не вхватило коштів, воно, мабуть, у 2013 році перекратилось будівництво. Ну я думаю, і, опять так, як і водовод, все те, що воно було в землі, воно зруйновано, і воно подальшому не підлягає. А зараз люди як собі можуть приготувати їжу, Значить, коли є. зима була, грілися? Ну, у нас сільський варіант, це ж села, і там є, у кожного є це, плиточка, яка є, да, дрова. Да, дрова є, вугілля є. Тим паче, що, ну, люди ж, ми ж жили ж не на Марсі, я думаю, і сусіди були, дрова були, вугілля було. В принципі, якщо, ви думаю, в мене було дров, і тут мені не жалко, що прийде сусід і забере мої дрова, потопає. Тож, ну, я ж їх собі собою не заберу, а то однозначно. Плюс до того, що... Є можливість виїхати за межі на населеному і газом забрати балон. Поначалу так, було дорогувати 1200-1300 балонів. Сьогодні 26 рублів ціна питання. 35 літрів – це 800 рублів балон, 750. Якщо користуватися нічого не то, то на 3 місяці, ну, 2,5 – це залезно, хвати їм. За комунальні послуги на сьогодні люди сплачують? Ні, ми не платили. От даже воно тоді, коли ми і освіта, як до 20... 4 березня, той лютого ми платили, 2 березня у нас вже світло прикратилося, ті витрати, які ми взяли на себе зобов'язання, електроенергію, які ми взяли на потреблення, ми його проплатили. Після того, у нас київська фірма вирала, була тендер на постачання електроенергії, ми з ними, ну, вони самі з нами розтворили договір, тому що вони закупають вже під нас, а вона нам не потрібна. Вони кажуть, краще почекаємо на будущее тоді. А люди, які користуються, я вам кажу, що підстанція зруйнована, опор немає, трансформатори побиті і які ж можуть послуга бути. Вода, вона безоплатна, беріть, користуйтеся. Ну, власне, сільська місцевість. Не. Зараз вже весна почалася. Люди виходять на городи, навіть да, якісь не ну, залишаються? Ну, ми возили три рази їм, ну, крім того, що харчові набори, гігієну, набори сім'ян. А там бурячок, морква, капуста. Ну, все таке, що посіємо. Я кажу, візьміть посійте. Ну, люди садять. І посадили, і я спитаю, трошки там гороху посіяли, трошки моркви, трохи картошки. Ну, садять люди. А поля? Поля ні, полями більше року туди, от з, з 21-го року, як зайшли, посіяли, посіяли, у 22-му році, у, у лютому місяці, хто, ну не всі, переважна більшість майже підкормила трохи пшеничку, і потім вже 24-го вже повномасштабне вторгнення, і приблизно, там десь вже в марту місяці, чи в березні місяці вже отут. В поля ніхто не заходив вже. Вже і врожай не зібрали? Ні, ні миного там нічого не було, техніка ніяка не виїжджала. І на свій день, навіть поки наміри немає, тому що там все заміновано. Що з сторони Донецька, що туди приходів. Часто, от, навіть позавчора три приходи було, два не зірвалися, а тут зірвався. Десь він то в землі, і вона шукає, і десь тоді... Тобто піротехніки також поки немає змоги розміновувати? Ні, ні, ні. Не на часі. Ваша громада межує з Донецькою областю? Так, да, повністю. Ще з 2014 року мали, можливо, досвід небезпеки? Ну, якось так у нас не було. У нас, наоборот, люди були от, на той момент. Ми, наоборот, при хищах... Ну... Зарістили тих людей, які потребували жилля. У нас були внутрішні переміщення вже тоді, на той момент, люди, які потребували жилля, проживали в нас на території як самої громади, так і по тих селах, де сама громада. І той самий Любимок, і ті самі Полтавки, і ті самі Малинок. Люди проживали там, зареєстровані були, отримували ту допомогу держави, що було тут на той момент необхідно. Тобто, навпаки, не виїжджали, а приїжджали ну, до вас? До вас приїжджали, так. Да. Попри те, що межуєте все одно з Донецької області? ну, да, ну там ж, було ж не, не, не всі ж Донецькі області були, ж небезпеки, ще небезпека була, безпека була в окремих районах. То у вас рахувалося безпечно? У нас чи? безпечніше. У нас напрямок, це якраз ми межуємо на цій стороні Старомліновка якраз, яка, ну, от у нас відстань від одного наслого пункту до протяжу, з Донецької області десь приділи 20-25 кілометрів, це границя у нас з ними. А як щодо медицини, якщо люди потребують медикаментів чи огляду у лікаря, мусять виїжджати, чи є там, наприклад? Немає тут? лікаря, немає. Ось це з 24 лютого, нема там ні лікаря, ні. Тут, на території Запоріжжя, є сполозький хаб, де є спеціалісти, там дуже у нас представники є малини, ну громад, там, ну там, в числі Малиновська є працівник, і там є Оріховська лікарня, яка зараз на території Запоріжя, вона дає послуги всім переміщеним особам на предмет, там, допустим, там консультації, там надати якийсь там ето, лікарську якусь допомогу вигляді. Та вже же немає сімейного лікаря, вони дають направлення ту чи іншу лікарню, ну по можливості направляти на тих лікарів, де їхні. Подігти там вони ну, А на тій території, де, де підконтрольна, лікарів немає. Магазинів мова навіть не немає. За магазини, за лікарні, за всі інфраструктурні об'єкти, які є на території дожнібуд діючі громади, відсутні. Тобто люди можуть жити лише з гуманітарної допомоги або те, що вони виростили, якщо ну, є закрутки? Так, да. ну, тільки ж, опять-таки, деякі люди проявляють потребу і роблять те для того, щоб забезпечити себе, але деякі сподіваються на те, що ми їм привеземо. Ну, я вам говорю, що за... З 1 січня 2023 року по 1 травня 2020 року ми 8 разів завезли непоганих наборів харчових їм. Я думаю, як би заподілити, вони навіть до того періоду… Війни в них не було такого забезпечення, однозначно. Тому що набори були хороші, там і консерви, була хай, як там не було, там були крупи, гречка була, цукор, олія, все це. Ну, на сім'ю, як взяти по надобності чи необхідності, це повністю вистачає. Не лінийся, вари для себе харчі і вхати повній, на повному обйомі. Власне, одне з найголовніших запитань. Деокупація. Чи готові вже до окупації, думаєте, як будете відновлювати? Так, да, є вже план деокупації, затверджений і військовою адміністрацією, і районною, і бачення є, але, як вам сказати, перше, що нам необхідно, це звільнитися однозначно, звільнені території. ми віримо все. Ну, от у нас дуже хвилюється заміновані території, дуже, тому що перед тим, як зайти, треба, щоб території зайшли і розмінували. А в нас територія вчити 37 тисяч гектар землі, вчити 13 основних пунктів, це теж площа від 400 до 540 гектарів, а умножити – то десь 4 тисячі гектар землі, там її розмінувати, посадки прилеглі, дороги, балки. Ну, я думаю, що це не одного дня робота буде, але ми сподіваємося, що, може, буде міжнародна підтримка, може, буде якась така, ну, ми вже згодні на навчання, на, не на самих піротехніків, а для тих, як ото, знаєте, щоб виявити самі ці небезпечні предмети, поставити якісь там флажки, то, щоб хоч менше роботи було тим людям, які компетентні в цих питаннях. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Будемо вірити в швидку деокупацію Швидке розмінування і власне, відновлення території. Ми теж віримо. Слава Збройним Силам. Ми віримо в Збройні Сили. І я думаю, що при підтримці всіх і кожного, по можливості, ми долаємо ці, ці перешкоди і збудуємо те, що ми забудували однозначно. Друго не дано тут. Віримо в Збройні Сили. Віримо в Збройні Сили. Слава Україні. Віриємо, слава.